أعطى الله عز وجل الجن قدرة عظيمة وقوة شديدة فمنهم من آمن بالله عز وجل ومنهم من عصى وكفر فمنهم من يؤذي البشر ومنهم من يساعد البشر فهو عالم لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل فقد اشتهر أن الجن يخافون من الذئاب ويهربون منهم وهذا ليس له دليل من الكتاب ولا في السنة ولكن لا نستبعد ذلك فقد روى الشيخ عبد الله بن جبرين أن امرأة كانت مصابة بالمس، وأن الجنية الذي يلامسها كان يخرج أحياناً ويحادثها وهي لا تراه، ويجلس في حجرها وهي تحس به، ففي إحدى المرات كانت في البرية عند غنمها وفجأة خرج ذئب عابر فوثب الجني من حجرها، ورأت الذئب يطارده ورأته وقف في مكان وبعد ذهاب الذئب جاءت إلى موضعه فرأت قطرة من دم وفقدت ذلك الجني وتحققت أنه أكله الذئب فلا مانع من أن الله عز وجل أعطى الذئب قوة يعرف بها الجن أو قوة النظر فيراهم وإن كان البشر لا يبصرونهم، فلعلهم بذلك لا يتمثلون بالذئب ويخافون من رائحته، فليس ذلك ببعيد. إن الذئب يبصر الجن إذا خرجوا على الأرض ويطارد أحدهم حتى يفترسه، فالجن أخفاه الله عز وجل عنا نحن البشر، كما ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فنحن البشر لا نبصر الجن، وهم خلق لا نعرف كيفيته، ولكن أعطى الله عز وجل الحيوانات قدرات أخرى بأنهم يستطيعون أن يروهم، وقال العلماء إن الذئب إذا وقع عينه على جني، فإن الذئب لا يحول عنه بصرة، بل يثبت نظره عليه بشكل تام، ولو فصل بينهما شيء لدار الذئب حوله من جهة، حتى لا يجعل هذا الجني يغيب عن عينه لحظة واحدة، والسر في ذلك أن الأرواح الجنية يقيدها النظر، فلا تستطيع الانصراف ما دام النظر متعلقا بها، والذئب له قدرة خارقة على قهر الجن، وإن هذه القدرة تتمثل في عينه التي لا تفقد بريقها حتى بعد موته، فعينه التي لا ترمش حتى أثناء نومه، قال بعض العلماء، إن الذئب لا يستطيع أكل الجن وهو على صورته الحقيقية لكنه يستطيع أكله إذا كان على هيئة إنسان أو حيوان وقال بعضهم استعمال الراق لجلد الذئب ليشمه المصاب حتى يعرف أنه مصاب بالجنون عمل لا يجوز لأنه نوع من الشعوذة والاعتقاد الفاسد فيجب منعه بتاتا وقولهم إن الجن يخاف من الذئب خرافة لا أصل لها أما الجن أخفاه الله عز وجل عنا وجعلنا نشعر به فإنهم يلابسون الإنسان ويغلبون على روحه بل إنه ينطق على لسانه ويتغلب على حركاته والعلاج الصحيح للإنسان هو الرقية بكلام الله عز وجل وبالأدعية المأثورة فإنه يضيق بذلك ذرعا فمن حكمة الله عز وجل أن أخفى علينا الجن وجعل للذئب قدرة للتخلص منه حتى يتوازن الكون، فاللهم احفظنا من الجان، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ربنا ثبتنا على توحيدك وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك، اللهم آمين، فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،